Траурна панахида відбулася у храмі Преображення Господнього, що в Хортицькому районі Запоріжжя. Вшанувати пам'ять захисника прийшли його рідні, військові побратими, друзі, однокласники і вчителі навчального виховного комплексу «Запорозька-Січ» та обласного ліцею «Захисник», де навчався Дмитро Батрак. Всі його любили, тому що це світла дитина, дуже добра, на яку можна було покластися, навіть знаєте, і в шостому, і в сьомому, і в восьмому, і в дев'ятому, в будь-якому класі. Тому що, він, якщо давав своє слово, то він тримав його. І, мабуть, якби таких, як Діма, було багато, то, мабуть, сьогодні вже війна закінчилася. Дуже нам шкода, що його немає. Був справжній спортсмен. Спортсмен з українського групу спасу. Це повноконтактний вид спорту, бойове мистецтво, де треба характер, де треба наполегливість. От, завжди був відмінником навчання. Тобто, у нього риси такі якби противоположні поєднувалися. Він дуже спокійний, м'який, але на спортивній арені він ну, боєць. По завершенні дев'яти класів Дмитро Батрак вступив до Запорізького ліцею захисник із посиленою військово-спортивною підготовкою. Мріяв присвятити себе військовій справі. Було на кого рівнятися. Його дід Віктор Батрак тоді служив на Сході України в зоні проведення антитерористичної операції, розповів керівник ліцею Руслан Кулька. «Жахливий день, хоча світить сонце, але ми провожаємо останній путь нашого випускника. Дмитра. Дмитро поступив у ліцей у 2015 році, з ним я познайомився, як тільки повернувся з АТО. Одразу хлопець звернув на себе увагу відповідальним ставленням до навчання, до спорту. Дмитро був чемпіоном України по спортивним багатоборствам, по боям без правил, мріяв поступити до Академії сухопутних військ десантно-штурмового факультету що й зробив. Одеську академію сухопутних військ Дмитро закінчив торік також із відмінними показниками, а півроку тому, коли на Україну напала російська армія, фаховий військовий із перших днів був на передовій, розповів про онука Віктор Батрак. Синій будемо хранитель мого. Сам любимий чоловік. Перший день він був у Сумах, навіть дзвонив, що тоді не прощався. Це дуже важлива обстановка. Тому виявився в Запорозькій області, тут і погиб. П'ятого було дітей рівень, а шіто воно 22-річного лейтенанта Дмитра Батрака з військовими почистями поховали на цвинтарі Святого Миколая на Верхній Хортиці. У нього залишились мати, молодша сестра і наречена. Ольга Ларіонова, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.